Доки на спеціально обладнаному майданчику Забрійської обласної клінічної лікарні готуються зустріти експериментальний рейс нового санітарного гелікоптера, поруч у машині швидкої допомоги повторюють подробиці навчальної евакуації. «По сценарію буде перша евакуація з гелікоптера у приймальне відділення ЗОКБ, а інша евакуація буде а суші праця в гелікоптер та евакуацію хворого з місця події у вакуумному матрасі за сценарієм у хворого травма хребта та множинні інші травми о десятій годині на майданчик приземляється гелікоптер. Медична бригада переносить хворого з борту гелікоптера до карети реанімобіля. На це, за підрахунками Суспільного, знадобилося не більше трьох хвилин. На борту цього гвинтокрила є сучасний монітор, який має таку надсучасну функцію, як інвазивне вимірювання артеріального тиску та модуль капнографії. І це дозволить анестезіологу-реаніматологу на борту цього гвинтокрила проводити найбезпечнішу противошоково-серцево-судинну терапію та правильну вентиляцію легень. Крім того, на борту цього гвинтокрила є апарат штучної вентиляції легень, вакуумний аспіратор, є дефібрилятор. Якщо говорити про обладнання його цим медичним комплектом, то витратили ми на це приблизно місяць після того, як до нас приїздили спеціалісти Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я України. Попереду процес сертифікації, це завжди забирає значний проміжок часу, адже є спеціальні вимоги, які потрібно довести. Подібна модель гелікоптера з медичним обладнанням коштуватиме замовнику близько трьох мільйонів доларів, каже президент компанії «МоторСіч» В'ячеслав Богослаєв. За його словами, повітряний агрегат здатний долати тисячу кілометрів без дозаправки пально. На 85% складатиметься з оригінальних деталей запорізького виробництва. «Єврокоптер 6 мільйонів. У нас в два рази дешевше». «Єврокоптер 6 мільйонів. У нас удвічі дешевше. Причому рентабельність наша складатиме 20%. Це вже наша внутрішня економіка. Зараз ми вже маємо попередні замовлення на 25 таких гвинтокрилів». За словами директора Забрійської обласної клінічної лікарні Ігоря Шишки, гелікоптер санітарної авіації буде знаходитись на аеродромі авіакомпанії Моторсіч і у разі необхідності і ставатиметься до медзакладу продовж трьох хвилин. Все це працює на базі єдиної концепції. Створення на базі Запорізької обласної клінічної лікарні медичного хабу, який дозволяє концентрувати всі зусилля – інтелектуальні, технічні та інші – спільно із Запорізьким медичним університетом, разом із підприємствами нашої області, для того, аби надавати медичну допомогу жителям нашого регіону у найліпший спосіб і на найвищому рівні. Голова Заборізької обласної державної адміністрації Олександр Старох сказав, що нині опрацьовуватимуть регіональну програму фінансування Заборізької санавіації. Згодом, за його словами, будуть розроблені пропозиції щодо впровадження державної програми. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.